حي الاميره بنت روس السلاطين اللي اقبلت رشوا الورده الشذيه هذه نوره لعيونها صف وصفين واستقبلوها يا اهلها بغلا تحيه انا علي القاف واحلى التلاحين وانتوا العبوا أغلى واجمل بنيه هلا مرحبا مليون هلا مرحبا مليوني يلي لفتي كما البدر المطلي يا نوره ما شاء الله عليك الله يا القمرة ما شاء الله، جمعت الحلا بأجمل صفاتك، ودنيا زانت من حالاتك يا وردة عطاها الله كمالي، يا بنوت تزين المثالي، يا نوره الأميرة النرجسية، جماله حلايا يوسفية، جماله حلايا يوسفية، نوره سميت خالتها نوره يا نور عيني، وهذا سر حبك حيل فيني، لك اهديت الشعر والمعاني، من احساس قلبي والمحاني، يا بنت الكريم خالد يلي، بجميع الفضايل امتحلي، اهنيه من قلبي بشعوره، وكل الغلا يقبل حضوره، خالد الكفور راعى الحمية رعى مرحبا واهلاً حمد جاتك حزم الصمايل والجد حمد نعمه سنافي وعنها الوفاء ما هو بخافي يا فرحة جدتك هناها بشوفك يا بنية ظناها هذه شريفه الدر الفريده تغنى بحبك الحفيده ويا باجة امك مريم اللي ظلها تعلي يا نورا الغلاب انت لكابر تباهاي بربعك القوافر رجال المواقف والشهامة لنا بالفخر بأ دروة سنامه وصلوا على نبينا وعيدوها كل وقت وحينا وعيدوها كل وقت وحينا هلا مرحبا مليوني يلي اللي كما البدر المطلي يا نورا ما شاء الله عليك الله يا القمره ما شاء الله جمعت الحلا بجمل صفاتك ودنيا زانت من حالاتك يا ورده عطاها الله كمالي يا سر حبك حيل فيني لك اهديت الشعر والمعاني من احساسي قلبي والمحاني يا بنتا الكريم خالد يلي جميع الفضايل امتحلي اهنيه من قلبي بشعوره وكل الغلا يقبل حضوره خالد الكفوره رعى الحمية رعى مرحبا واهلا وحيا وهنا حمد جاتك حزام الصمايل والجد حمد نعمه سنافي وعنها الوفامه ما هو بخافي يا فرحة جدتك هناها بشوفك يا هنها يا طناها هذه شريفة الدر الفريدة تغنى بحبك الحفيده ويا بهجة أمك مريم اللي غلاها تباهاي بربعك القوافر رجال المواقف والشهامة لنا بالفخر دروة سلامه وصلوا على طه نبينا وعيدوها كل وقت وحينا وعيدوها كل وقت وحينا وعيدوها كل وقت وحينا